A ne da, da. Znači Hrvatski preds predsjednik vlade ide okolo i Lupeta koja je zadnja baba na placu po nejakim napadima na vrtolomejsko prijeplodnog bugara u Hrvatskoj prednostavlja. Šta je, o čemu žuvaća? Ali ako kažeš da sam ja huškač, to nije kao kad ti kažem da si komunistički gojenac. Reci meni šta, imaš huškač nešto, to znači takve ljude huškačna. I to je šista mira, što netko u Hrvatskoj, nije da ih nema odriče pravo bošnjacima da svoj jezik zove bošnjački, jer je to zadnjih 20 godina. Ili da im kaže, morate to reći, možete ali morate napisati da to je prije bio hrvatski. E to nikom je u Hrvatskoj napravio, ne. E zato to ne treba raditi drugima. I zato je moja, ja osjećam to kao svoje poslanja, građansko, ljudsko, ne bih rekao kršćansko. Pirajte što god hoćete, da takve stvari kažem. Kako je to veze ima? Ali, opet nemamo poveznicu. Što se to dogodilo? A Plenković zna, a ja ne znam kao predsjednik države, sa svim izvorima koje imam i vijepo praktički nikad ne znam. Dakle, dnevno tisuće Bugara ulaze u Makedoniju. Ja bih čekio da ih tamo sa mačetama proganijem. Nema toga. Nema. Što se to dogodilo u Hrvatskoj? Dakle, to je vrlo neodgovorno ponašanje, a ja vama sad neću govoriti ono da, da, da radite sve. Pitate čovjek, na što je mislio? I neću sad polaziti od sebe da ja sam dobijao prijetnje, <kuh> dobijao sam ih, vjera, dakle, prije svih njih i puno više, jer sam na kraju krajeva i bio na višem položaju i veliki je bio ulog. Tako je sada veliki ulog i u gradu Zagrebu. Dakle, naprosto mijenja se epoha, dolazi nešto drugo, vidjet ćemo, nadam se da će biti pošteno, <kuh> odlazi dakle, kriminal i pljačka u zapečak. I to neki ljudi ne mogu izdržati, ne mogu preživjeti. Ali to je jedno, to još mogu shvatiti, ali nazivati druge ljude plaćenicima, praktički hrvatskim izdajnicama i prodanim dušama, eto to ne može. I u tome treba tražiti ključni razlog. Lovac e. i zavest. Lovac i zavest. Još? To je to. Hvala.